අද මම කියලා පිළිගන්නවා SL3 Boys YouTube channel එකට. මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Zoom tutorial එකේ අවසාන වීඩියෝ එක. ඔයගොල්ලෝ තාම පළවෙනි සහ දෙවෙනි වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්තම්, والله description එකේ මම link එක දාලා තියන්න, ඕගොල්ලෝ දැම්ම වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝස් මේ වීඩියෝ එකට එන්න. මේ වීඩියෝ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු කොහොමද හරියටම zoom meeting එකක් හදාගන්නේ කියලා කොහොමද හරියටම zoom meeting එකක් හදාගන්නේ කියලා අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ වැඩේට යමු මුලින්ම අපි අපිට කැමති web browser එකක් open කරගන්න ඕනේ ඊළඟට search bar එකේ Naturally, སི སྤྲལ ས� obstantusoft སལස སག JAC selling the website I2 cái video laral web availability thus སྲབས སྤར edhが ས ས ས pointed ས ས སྤ �� ས སྭ ལ ས ས སས ས ས ས ས སླྲང dapat ས ས ས ས ས ས ඔගලන්ට පේනවා ඇති අපේ profile එකට account එකට ඒ button එකට click කරාම අපි යගෙන. අපිට මෙතනදී profile එක ඇතුලේ සමාන medium තමයි ඒක උඩ click කරාම upcoming කියලා buyerක් තියෙනවා. ඒ buyer ක උඩ එකපාරක් කරන්න. ඔත්ක මේ විදිහ interface එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ඔගලන්ට මේ අයිනේ පේනවා schedule එක meeting කියලා mill part කොට කරපු button එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. අද කරපිට මේ විදිහින් interface එකක් පුළුවන්. මෙතනින් තමයි අපේ meeting එක හදාගෙන save කරන්න ඕනේ. meeting එක හදාගෙන save කිරීමේ වැඩ කටයුතු කි diteන්නේ මෙතනමයි. එහෙනම් අපි එක යන කතා කරමු. මුලින්ම අපිට කතා කරන්න තියෙන topic දවිටු යන්නේ මාත්‍රාව. අපේ අපි ගිහමු අපි ගණිතය පන්තියක් කරනවා නම් මෙතන next class කියලා අපි දාන්න. එදින අපි ප්‍රෝග්‍රෑම්. මම මෙතන my meeting කියලාම තියෙනවා. එතකොට description. අපිට පුළුවන් මේක දාන්නටවත් ඉන්න. දැම්මත් කම්ප්‍රෙස් උදාසින් සියක උගලම් කැමති දිනයක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඩියුරේෂන් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ ඔප්ෂන් එකෙන් අපිට කරන්න ඕනේ මේ දින් එක කොපමණ වේලාවක් ගියා ගන්න ඕනේද කියලා අපිට සමාන් කරන්නේ. අපිට මෙතන 1 2 3 1 24 දක්වාම මේක දාන්න පු හැකියාව තියෙනවා. මෙතනදී මමද කියා ගන්න ඕනේ Zoom meeting එක විනාඩි 40න් 40ට කැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ unlimited මේ package එක නෙමෙයි අරගෙන තියෙන්නේ. අපිට unlimited package එක ගන්න ඕන නම් update now කියලා button එකක් තියෙනවා. ඒකුදු එකපාරක් දැන් අපි ලංකාව එකක් පලලා හරි ගියෝ ටයිම් සෝන් කියලා එකක් තියෙනවා. එතනදී අපිට පුළුවන් ලංකාවේ ටයිම් සෝන් එක තෝරලා එතන ටයිම් සෝන් එක විදිහට ලබා දෙන්න. මේ ඩි නයිට් මෙන්න මේක අපිට ගොඩක් වැඩක්. මෙතනදී අපි ජෙනරේට් ඔටෝමැටික්ලි කියන එක දෙනවාද? අපිට වීඩියෝ ලමයි වීඩි මීටින් එකට අරගෙන යනවා පර්සනල් මීටිං ID එක දුන්නොත් අපිට ඒ ID එක පියන කට්ටියට විතරයි මේ මීටින් එකට join වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඒ හින්දා අපි පර්සනල් මීටිං ID කියන එක විතරයි. ඊට පස්සේ security කියලා option එකක් පුළුවන්. මෙතනදී pass code කියලා මේක හඳුන්වන්නේ. security code එක මේ කෝඩ් එක තමයි meeting ID එකත් එක්ක ඉන්න කෝඩ් එක. අපිට පුළුවන් මේ කෝඩ් එක වෙනස් කරලාවත් දෙන්න. සම් මේ කෝඩ් එකම කියන්න. ගොඩක් මේ මේ එකම කෝඩ් එක arts απο gaat naments sover applying toec sir k desaf soever ominous 2 00 know a might are you【2 00 know ap flap ryn tank two ю n oham apanese 2 4 4 5 among turn ultural såhار at yorups ゚・bb inom suspicion 399 00 knowntil we can look up arently, after Ok meme moment we අපේ මීටින් එක පහට තියෙනවනේ 2 කින්දලා 4 කින්දලා වුණත් මීටින් එකට මීටින් එකේ එන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි ඒක දාන්න ඇති වෙන. mute participant upon entry. ඒ කියන්නේ participant record the meeting. අපිට මේකින් එක පරංගත් වෙලා වින්දෙලාම රෙකෝඩ් කරන්න ඕනෙ නම් අපිට ඒ දෙන්න පුළුවන්. as you block entry users from winner country. ඒ කියන්නේ meeting එකට අදාළ නැති අයව block කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේ option එක දීලා අපිට ඒක උනා දෙන්න පුළුවන් ඒත් අපි ඒක තරමට හොඳයි කියලා මම හිතන්නේ. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපිට මේ ಮೀටින් එකේ ඔක්කොම වැඩකට විතර උනාට පස්සේ සේව් කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඔගලන්න පේනවාද අපි මේ ಮೀටින් එක මේ විදියට අපේ ප්‍රොഫൈල් එක ඇතුලේ මේ ටේක් උනා. අපිට පුළුවන් මේක ගූගල් කැලෙන්ඩර් එකට, ඔෆ්ලූක් කැලෙන්ඩර් එකට, යාහූ කැලෙන්ඩර් එකට මේ විදිහම කරන්න. එතකොට ළමයින්ට තවත් පහසුයි. පිටරටවල ළමයින්ට පවා මේකට අදලා කීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපිට මේක පල්ලහට ගියොත් edit, delete, start කියලා බටන් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට කියන බටන් එකෙන් meeting හැකියාව තියෙනවා. edit කියන තොරතුරු edit කිරීමේ හැකියාව. delete කියන එකෙන් අපිට meeting එකවල් දල් දාන delete හොඳයි මම කියලා දෙන්නම් අර අතනදී සල්ලි දවා කරන්න විනාඩි 40 කට් කර නොකර කරන කොටස මම දැන් කියලා දෙන්නම් කරන්න කියන්නේ මේ මෙතන like අපිට පුළුවන් මේ විදියට zoom meeting එකක් දාමත් leaseium class 하다 ගන්න. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් යමක් ඉගෙන ගන්න අමතක අමතක නොකර subscribe කරන්න, comment කරන්න, පල්ලා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම දාන videos ඔයගොල්ලන්ට එසෙන්න අපි සමුගමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බවෙමු. སས སས